البصرة والعزيز <تصفيق> الدارك دواره ها <تصفيق> وها وها ساكي تذبح دور البصر <تصفيق> لو ما يسحلوا بالزين نتعنا ونهد واحزاب كلنا ويا الزين للزين نتعنا ونهد واحزاب كلنا ويا نهد نمرتهم نمرتهم مريض حليله ومو مو خوه الميلقصونك وقت الفرحه يهوسوا شيبان عمي يا كرار شيبان العريس زلمة ديوانية سيد مصطفى على راسي التوليه ملاتك شاهدونك جينا وتعني انا بصرا والخاطرك جنا ولك علي البصراوي آه. جينا وتعني انا وتعنينا وتعني انا حيا والخاطرك جنا وتعني بعد شكليتكم ب ورفعوي <تصفيق> خطيه كيد لدى الصوب بعد شكليتكم خليه يدرس جيوب ورفعوي خطيه كيد لدى وفراش القاح هل نبضه حرس اللايه وعرسنا خلصنا من النصارة يعني عمي منتظر عماد يحيى عماد يعني ضياء النصارة عمي لواء النصارة حي الله بني نصارة عمه وعلي وليد. بصروا بصروا علي علي علي ولف ولف ولف ولف ولف ولف. صيت العمر قدامهم عبرون جا لبالهم أنا الأول بفعالي هو على نو أبقل عالي هو الأول بفعالي هو على نو أبقل عالي وخيالي بالشعب وخيالي بالشعب وخيالي. سمعوا شيء يقول ابن فتاف علي المصرى والمصراوي هي هي كيسورة الشاشة نصروسيه ودائرة عشرة اسمع اسمع جسوب كيسورة الشاشة نصروسيه دائرة عشرة وياهن فاروق الدار سرت للبصرة البصرة وجرتني الطقيق والشاعر غداري ايوان ابن عمارة الشاعر غداري أيوانا ابن عمارة وقبل الطيارة وترجاني هنا نعبي ديس يلا حولي معزومه ثانيه ادق طبول سمعني يا ولد يلا عليه اخ <تصفيق> عمام شار بيها هل الراياس. هلا بلمة عمام شار بيها الراياس. معروفين عذر ما ينقاس وحق علينا وغيرة العبايا وعمر يا ولد هذا الطير من يشيل هذا الزلمة أكو بطال الشيلة سمن عليوي قع علي ولك أوف الدنيا وحال تدوازان